السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه ان شاء الله اليوم راح احكي لكم عن نظام الكفاله بالمانيا تمام نظام الكفاله بالمانيا اللي هو معروف انك انت تكفل شخص مثلا حابب تجيب شخص لعندك هون وانت بتكفله ان كان انك تكفله زياره ثلاث شهور او اذا حابب انت تخليه عندك على طول بامكانك كمان تمشي بهالاجراءات هي فأنا رح أشرح هذا الموضوع كله كامل وعن تجربة يعني يعني أنا بصراحة هذا الموضوع أنا آآ مشيت فيه واشتغلت فيه يعني وعم بحكي عن تجربة ما عم بحكي إنه عن قيل وقال تمام فرح أشرح لكم عن هذا الموضوع اليوم ورح أقلكن شو الوراء المطلوبة وشو الشروط المطلوبة لهذا الموضوع تمام قبل ما نبلش الله يخليكم من بعد إذنكن والله عم بتعب بالفيديوهات وعم بشتغل عليها اشتركوا بالقناة اذا مالك مشترك بالقناة اعملوا اه لنا لايك شاركوا الفيديو خلينا نستفاد ان شاء الله تمام هلأ اول خطوة بالنسبة لموضوع الدعوة انت مثلا حابب تدعي والديك حابب تدعي حابب اه حدا من اصدقائك حابب تدعي حدا من اقربائك يعني اي حدا حابب تدعي انت بكل بساطة بكل بساطة لازم اول شغلة تعملها انك يكون عندك آه سكن يعني أنت مثلا شخص واحد لحالك لازم إذا بدك تدعي مثلا أنت شخص ثاني تمام أو بدك تدعي مثلا والديك أبوك وأمك مثلا أو أبوك أو أمك آه لازم يكون البيت بسعى لثلاث أشخاص يعني البيت لشخص مثلا خلينا نقول أربعين متر إذا بدك تجيب شخصين لازم يكون عندك أقل شيء سبعين متر أقل شيء تمام يكون ثلاث غرف هي واحد اثنين آه إذا بدك تدعي شخص واحد لازم يكون راتبك أقل شيء أقل شيء 1500 تمام؟ طبعا هاد بيختلف من مقاطعة لمقاطعة، اللي عندك مثلا ببرلين، عندك بهامبورغ، عندك ب اييه لايبتيش، عندك بمدن كبيرة آه، الحد الأدنى اللي هو 1000 بالظبط بالظبط إذا بدك إياه 1488 تمام؟ 1488 يورو لازم يكون راتبك، إذا بدك تدعي شخص واحد، إذا كانوا شخصين لازم يكون راتبك وسبعين وكسور تقريبا تمام؟ فكل ما بيزيدوا كل ما بيزيد شخص بدك تزيد عليه أنت بحدود 300 ل 350 تمام؟ هي شغلة طبعاً وقت بدك تروح على المكتب الأوستلاندر بهوردة مشان إنه أنت تقدم الطلب لازم تاخذ معك عقد البيت ولازم تاخذ معك ااا أه أه ثلاث شهور أه لون انه انت ديت بتقبض كل شهر تأخذ ثلاث يعني عن ثلاث شهور تمام وبالاضافه بدك تعبي هذا الطلب هلا رح احط لكم صورته بتشوف أه هذا الطلب كمان لازم تعبي هذا الطلب اللي هو فيرفليشتونغس اكليرونغ تمام هذا الطلب كمان بدك تعبيه هلا عندك هون فوق بتحط اسمك اذا انت كنت الداعي الشخص بتحط اسمك عنوانك معلوماتك وتحت هون بتحط اسم الشخص وعنوانه ورقم جوازه وقديش المده هون حط عندك تحت قديش المده يلي انت بدك تستضيفك تستضيفه عندك فيها تمام او انت ف بتحط بتعبي هاي المعلومات كلياتها كمان بتاخذ معك هذا الطلب في عندك كمان شرط ثالث اللي هو التأمين الصحي هذا التأمين الصحي مهم جدا تمام؟ هذا التأمين الصحي انت اذا بدك تعمله لكان اذا بدك تعمل مثلا انت تأمين صحي ل... لوال... لوالدي... لوالديك لحدا من أقربائك حدا من اصحابك هذا ما بتحسن انت تعمله من شركة الاوكا تبع التأمين الصحي لانه انا جربت واتصلت فيهم وحكيت معهم قلت لهم انه انا بدي اعمل دعوه لاشخاص معينه فبدي نزلهم على اسمي لاعمل لهم تامين فخبروني يوميتا انه لا ما بيمشي الحال، انا طبعا اتصلت وسالتهم لانه انا شفت فيديوهات كثير على الانترنت عم يقولوا انه انت بامكانك تنزله على بطاقتك لاوكا، بس طلع هذا الحكي ما بيمشي الحال لا. فانا شو ساويت؟ في عندك شركه ال تمام؟ شركة ال ADHC هدول هدول جماعة كتير كتير محترمين وعندهم عروض كتير كتير كتير حلوة تمام؟ التأمين التأمين اسمه بشركة ADHC اسمه إن كومينغ تمام؟ شو اسمه؟ اسمه إن كومينغ هذا التأمين أنت بس تتصل على شركة ال أو تروح لعنده وتقول لهم ان أنا بدي أعمل إن كومينغ تمام فون اسلاند انه انت بدك تعمل تامين لحدا جاي من برا تمام فانت بامكانك اوكي بيقول لك اوكي شو التامين بدك تعمله بتقول له بدي عم بدي اعمل التامين اللي هو كرنكن فيزشرونغ اللي هو, هو تبع التامين الصحي للمرض للعمليه لا سمح الله صار عليه شيء هون كذا في تامين يغطي هاي المصاريف كلياتها هاي تمام هذا بيطلبوا منك وبالاضافه انت اذا حابب هاي اكسترا انت اذا حابب مشان تكون انت بالمضمون وعندك انه ميزه احسن اذا عم تقدم الطلب انت بالاوصلنا بورده أه تعمل الهافت فليش فيزي شارونغ كمان بريفات هاف تفليش فيزي شارونغ هدول التامينين أه ممتازين ومناح لهذا الموضوع أه كثير طبعا قيمه التامين اللي هو تبع الكرانكن فيزي هذا قيمته كان 94 يورو لمده 3 شهور تمام لانه الدعوه كنت انا بدي اعملها لمده 3 شهور فقالوا لنا نعمل دعوه لمده 3 شهور فقالوا لي اوكي هذا التامين بيجي سعره 94 يورو تمام قلت لهم كمان انه انا حابب اني اعمل كمان البريفات هافت فيشفيز شونغ تمام فقالوا لي اوكي ما عندنا مشكله ضافوا على 94 13 يورو ونص يعني البريفات هافت فيشفيز شونغ كلفني 13 يورو ونص تقريبا لحدود 14 فكلنا على بعضنا كاليوميتا التامينين ب112 و13 يورو تمام هذا الموضوع ممتاز لانت اذا حابب انك تعمل دعوه لحدا. تمام ومهم جدا التامين الصحي هلا بنيجي لموضوع الاشبار كونتو. هلا انا سمعت من فيديوهات ثانيه انه عم يطلبوا كونتو اللي هو انه يكون عندك رصيد بحسابك بالبنك، تمام؟ وقالوا لازم يكون عندك أقل شيء ألفين وخمسمية. هيك قالوا أنا ما بعرف. هاي المعلومة أنا ما بعرفها، تمام؟ بس أنا وقت اللي رحت على أوصلنا بهودي ما جابوا لي ما جابوا لي صير كونتو. يلي سألوني عليه يوميتها؟ عندك سكان؟ يساع? عندي سكان يساع. أديش راتبك؟ لازم يكون راتبك أقل شيء ألف خمسمية؟ قالون تمام؟ آه وقالوا لي عن موضوع التأمين، قلنا كمان موجود التأمين بس هدول سألوني عنه ما سألوني عن شغلات ثانية اشبار كونتو شبار ما بعرف شو، ما سألوني عن القصص كلها تمام؟ بس في عالم قالوا إنه عم يطلبوا شبار كونتو لازم يكون في أقل شي 2500 وفي مرة فيديو سمعته عم يقول لازم يكون عشرة الاف يورو <تصفيق> يعني صارت من مستحيلات انك انت تجيب حدا لعندك هنا تستضيفه اذا لازم يكون عندك انت شبار كنتو في عشرة الاف يورو المهم انا حكيت لكم الـ الـ الـ الـ الشروط اللي طلبوها مني تمام هاي شغله انت بس جبت هاي الشروط كلها اللي ذكرتها انا امورك ان شاء الله بخير وسليمة وبصير لم الشمل وبتضبط الامور ان شاء الله. طبعا انا للاسف ما حالفني الحظ وضبط الموضوع ليش؟ بسبب الكورونا، رحنا مشان نعمل دعوه لعائلتي فقالوا لي بنعتذر منك هلا بالفتره الحاليه ما فينا انه نعطي موافقه بسبب الكورونا، موقفين بسبب الكورونا. تمام؟ هذا يلي صار يوميتها. آه وقالوا لي انه ان شاء الله بعد ما تخلص كورونا في مجال ان شاء الله لهذا الموضوع تمام قالوا لي انه نحن عم نعطي هلا حصرا حصرا عم نعطي للحالات الاضطراريه جدا يعني بعيد من هون حدا مرضان حدا بحاجه انه علاج فوري وما في منه الا هون ومعه اوراق ثبوتيه طبعا تثبت هذا الشيء يعني غير هيك ما عم يعطي تمام فهاد اللي يومتها حكوا لي وطلبوا لي يعني. هلا في عندك شغله ثانيه انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك انت راي عم تعمل دعوه مثلا لمده ثلاثة شهور انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك لهون على المانيا قعد ثلاثة شهور بعد ما خلصوا ثلاثة شهور انت يا اخي حابب انك ما ينزل هذا الشخص يرجع على سوريا بدك اياه يضل عندك على طول تمام بامكانك تخليه عندك على طول بس بشرط واحد شو هو الشرط؟ الشرط بتروح على الوصنة بيهوردة بتقول لهم إن أنا هذا الشخص بدي يضل عندي على طول. بيقول لك أوكي أهلاً وسهلاً ما في أي مشكلة. بإمكانه يضل عندك على طول. بس بدك توقع على ورقة إنك أنت بتتكفل بمصاريفه لمدة خمس سنوات. أنت بتتكفل بمصاريفه لمدة خمس سنوات. أكله، شربه، سكنه، تأمينه، هي الأمور كلها أنت بدك تتكفل فيها. هن ما بيدفعوا لك شيء تمام؟ طبعا انت تركت شغلك، وقف شغلك وما عاد عندك شغل، ما عاد عندك شغل شو بدك تساوي؟ بهيك حاله ما في مشكله بتتحملوا هن معك القصه، بس اما اذا انت عم تشتغل وامورك ماشيه انت بدك تضلك متكفل بهذا الموضوع لمده خمس سنين بعد خمس سنين بيسقط عنك هذا الموضوع، بامكانه بقى هو يقدم لجوء نظامي تمام؟ و ساعة بس يبخو مساعدات والامور كلها تهي تمام هي فكره لازم تحطوها ببالكم وتعرفوا انه اذا بده يضل انتم بكونوا تتكفلوا فيه ورقه انتم بتتوقعوا عليها يعني تمام بالاضافه انه انتم موقعين بالاساس على ورقه اللي هي فيل فيستونغ تمام يعني من الاساس انتم موقعين انه في كفاله انت جايبها على الكفاله يعني ما فيش شطاره القصه يعني يجي يقول لك يلا انا بجيبه هلا او بجيب الشخص اللي بدي اياه تمام وبس ليجي لهون هون بعد ثلاثة شهور بقول انا بدي اقدم له لجوء والله ما في حرب صحوا صحيوا على هذا الموضوع وصاروا يعرفوا كل شيء لانه ما شاء الله في عالم يعني بيضت صفحتنا تمام تمام هون بالمانيا تمام فهذا الموضوع هيك انا بصراحه حبيت شارككم بهذا الموضوع واشرح لكم التجربه اللي صارت معي ما حدا قال لي تجربة اللي صارت معي وهذا اللي انطلب مني يوميتها تمام بتشكركم اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من الدعم واشتركوا بالقناة وعملوا لايك وشاركوا الفيديو وجزاكم الله كل الخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته